عزيزي المشاهدين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه السبيلة اليوم في عنا ملحد مميز ملحد يعني بالنسبة لي شخص رائع كتير مهم هو الملحد الأمازيغي كريم العبيدي يعني نار على علمه ما فيني أنا أعرفه هو يعني ناس كلها بتعرفه وأنا أقل منه أعرفه فدعونا نرحب به أهلا وسهلا بك أخي عبيدي أزول في اللون أهلا وسهلا هذه التحية الأمازيغية أزول في اللون أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك هناك من موته بالفعل تعتبر أكبر خسارة وهناك من موته تعتبر راحة وهناك موته وحياته كيف كيف جان برو كان موته صدمة لنا الكل وخسارة كبيرة في الحقيقة ما عنديش كلمات اللي باش نعبر بيهم عن أسامي تاعي والحزن تاعي، قبل كل شي نعزي عائلته وولادو ونعزي نفسي ونعزي كل اللادينيين ونعزي كل شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة الشعب السوري. والشعب الكردي الذي ينتمي إليه جان برو عرفت جان برو إنسان حساس وعاطفي وشاعر إنسان طيب بأتم معنى الكلمة إنسان إنساني وطني لمنطقته الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان يحترم كل خصوصيات شعوب هذه المنطقه من الامازيغي الى الفرعوني الى الكنعاني الى السرياني الى البابلي الى السوماري الى العربي في الحقيقه الكلمات تصعب واحد باش يقولها وقتها سمعت الخبر لم اصدق واحتجت الى وقت باش أكد إن الخبر ليس مزحه بالفعل لقد غادرنا غادرنا جان برو الشاعر اللي عنده أشعار الحرية قصائد الحرية نجم تبحث على قصائد الحرية اللي توريك الرقة بتاع هذا الإنسان اللي عاش لاجئ خارج بلاده لأن بلداننا ما عادش نجم نعيش فيها الأحرار واللي يفكروا واللي يحبوا الخير لبلادهم والوطنيين مهجرين خارج بلدانهم هذاك علاش احنا نخدم نهار وليل باش تولي البلدان نتاعنا كيما بقيه دول العالم ما نعرفش شنو باش نزيد نقول اكثر من هذا اما ما هو اكيد ان جان برو لن يموت جان برو لن يموت جان برو مش مجرد جسد جان برو فكر فكر انطلق مع الانترنت في جميع مناطق شمال افريقيا والشرق الاوسط من اجل توعية هذه الشعوب من الداخل من الروح متاعنا دون الاعتماد على اي جهه مهما كانت الاخلاص الكامل لشعوبنا والتاريخنا، ولحضارتنا ولانسانيتنا باش نثبتوا وجودنا ونغيروا شعوبنا ونرجع لاصلنا ومشاركتنا الانسانيه في انسانيتها اذن جون برو لن يموت لن يموت هو فكر والبرنامج نتاعو والجهر بالالحاد لمن استطاع اليه سبيله لازم يتواصل الجهر بالالحاد والجهر باي عقيده مهما كانت واي فكر ما عادش تسكتوا يزينا مسكوت يزينا من نفاق يزينا من الكذب على أنفسنا وعلى الآخرين يزينا من بحث العون خارج مناطقنا فلنكونوا وطنيين كما جون برو ونكونوا صريحين كما جون برو ونقولوا الكلمة متاعنا ونفكروا بصوت عالي معكش تخاف راهي هذه الحياة لا تسوى شيء من العدم نأتي وإلى العدم نعود القيمة نتاعنا الحقيقية شنو عملنا في هذه الحياة شنو قدمنا في هذه الحياة للأجيال القادمة للمستقبل هذه هي النقطة المهمة المهم هذه كلمة بسيطة جداً لذات وفكر وعقل واحساس جان برو ولكل من احب ولكل انسان عرفه من قريب او من بعيد فلنواصل الطريق ولن نتوقف ونبقى على الطريق الصحيح من اجل اخراج شعوبنا من الجهل والتخلف ونخليكم الان مع بعض ردود الأفعال الإخوة المتنورين، الإخوة المتواضعين اللي قدموا في أنفسهم ووقتهم من أجل توعية شعوبنا. تحياتي للجميع والتنم في سلام جنبرو تبقى في عقولنا وتبقى في ذاكرة التاريخ. مساء الخير اهلا ومرحبا بكم على قناه جسور وحلقه خاصه كما قلت هي حلقه خاصه لاحياء ذكرى هذا البطل الرائع الصديق الطيب الوفي صاحب صاحب ال ال ال ال ال القلب الواسع رجل محترم جدا كان اخ وصديق وصديق كبير وصغير. مع الكل ناشط من اوائل الناشطين في هذا المجال في مجالات التنوير اخونا الحبيب مثل ما يقولون نحن نقول انا للكون وانا عليه راجعون اخونا الحبيب جان برو اللي تركنا وغادر اليوم لاسباب طبيعيه انسانيه لا نعرف لكنه غادر و بصراحة ترك صدمة, صدمة كبيرة للجميع أولاً أقدم تعازي لزوجة وأطفال الحبيب جان برو وضعت هذه الصورة بالضبط لأن لحد الآن أتذكر لما عملناها الصورة لجان أتذكر نغمة الضحكة اللي كيف ضحك لما شافها فأخي الحبيب الطيب جان برو الوداع سنفتقدك كثيراً احد رموز التنوير وبصراحه اول ظهور لي في العربي انا شخصيا كان مع جان برو وحتى زوجتي ظهرت معاه لاول مره ويمكن لحد هي لا تعرف, تعرف واحنا تكلمنا معاه قبل تقريبا يومين او ثلاثه ايام انا احنا هنا جميعا لاحياء ذكرى هذا البطل الرائع نبينا الحبيب اللي على جهود وحلقات وكلام كثير مع جان برضو أه، تفضل نبينا الحبيب المادرة أه، الدمع أغلبني أشرب على صحتك عزيزي حبيب قلبي على صحتك طيب الله صراحة. تحب نتوقف؟ خذ غيري الان ما اقدرش حبيبي الاب الرائع المرشد الاخ نبينا الحبيب سامي الدين اخويا كريم العبيدي وانت عندك كمان ذكريات مع اخونا الحبيب تفضل في الحقيقة يعني صدمت يعني بهذا الخبر يعني المفجع يعني جان برو يعني شاعر وحساس وانا اتفهم الاستاذنا سامي الذيب اللي كان دائما يقول لي يعني انا باتصال سامي الذيب في مسألة الاشعار ويستشيره ويساعده ويقف معاه في الحقيقة انا عرفت سال وجون في نفس الوقت وكانت اول مقابلة عندي مع جون برو حقيقة يعني كنت نصعب في نطق اسمه يعني أتذكر مع إنسان طيب وش تحبني نقول يعني إن من العدم وإلى العدم نعود يعني أحنا في هذه الدنيا عندنا طريق نسير فيه وينتهي دورنا العمل اللي نقوم به في الدنيا هذه بقاؤه في بقاء الأجيال القادمة كما قال آه جلجامش في قصة جلجامش انك اكتشف الخلد بالعمل اللي نقوم به يعني في الدنيا هذه تأتي لازمك تترك أثر لا تأتي وتذهب كما أتيت منها وجان برو في الحقيقة عندما شاورني في مسألة يعني هو شاورني أنا وشاور كثير من الإخوة في مسألة الجهر بالإلحاد ومعنتها وأنا عجبتني الفكرة ومعنتها عجبتني الفكرة كثير جداً وعملت معاه مقابلة ومقابلتين الحقيقة الخبر هذا يعني صدمني كثير ولكن جان برو ميموتش مدام فما أشخاص يناضلون ويواصلون طريق جنبرو اللي يموت فينا البقيه تواصل هذا طوال عندي باش يعني وانا اقدم تعازي الى اهله والى اصدقائه والى اولاده والى كل العائله و ارجو معناتها ان يتمسكوا بالصبر وهذا شنو عندي باش نقول يعني ما عنديش كلمات في الحقيقه يعني اتكلم هكذا فقط شكراً لكم لكل أخوة نحن لا نريد أن نكبر الموضوع ونذهب إلى اتجاهات وطرق أخرى سبب الوفاة اغتيال قد توفى الرجل والكلام عن زوجته إذا صار شيء آخر في المملكة المتحدة في تحقيقات بلد محترم يستطيعون يعرف الحقيقة لكن المهم الجسد, الجسد مات لكن الفكر وذكره هو موجودة معنا وهذه الاشخاص بس مجرد ذكر هذا الشخص يكفي نبينا تحب تتكلم الان ولا اخاف اخي ما اتكلم تعزي لعائلته ولبناته وجميع اصدقائه الحزن خانقني ما اتكلم أعظم اترك الكلام لاخر رمضان يعني مش عارفة اتماسك أه <تصفيق> رمضان غالي. طبعا رمضان اول من نقل الخبر وانا تحت رحمه طبيب الاسنان فكنت فاكر عن بي... بيهزر معايا وينقل لي شغله سخيفه بس اتفضل رمضان رب... <تصفيق> يعني هو واحد من ساعه ما خبر بنحاول ان احنا نتاكد يعني ان دي الطبيعه. احنا كلنا حنلقى نفس المصير شئنا ام ابينا. طبعاً إن إحنا واحد من الناس اللي أنا بعتبرهم أبطال اللي بدأوا المسيرة برضو وأظهروا ناس كتير إلى العلن اللي هو عمله لم ولن يذهب هباء أنا كان ليا الشرف إن أنا طلعت معاه حلاف أول ما بدأت يعني في أول الظهور و خبر صعب يعني يعني و... بنحاول نتماسك قدر الامكان وبنرسل التعازي لاهله واحبابه وكل اصحابه ولينا كلنا والخبر كان صدمه فعلا يعني حاجه يعني عارف مفاجاه يعني ان انسان يعني انسان خلوق ومؤدب وعمره ما غلط في حد و يعني لو هنقعد نحكي عنه هنحكي عنه حاجات كتير جدا يعني مش هنخلص انسان بطل مناضل من من الناس اللي هم اقدر اقول ان هم حطوا مسمار كبير في نعش الاسلام وفي القضاء على الدين لانه اظهر ناس كتير الى العلن وناس كتير كانت بتخاف انها تظهر جان و من الناس اللي جرأت ناس كتير ممكن أقول برضو أنا منهم إن هم يظهروا ويطلعوا ويتكلموا ويعبروا عن أفكارهم بحرية وما يخفوش وهو ده اللي إحنا عايزينه إن الناس ما تخافش إن الناس تطلع وتتكلم وتعبر عن اللي هي حاسه بيه واللي هي شايفاه طبعاً يركض أخونا جان في سلام ولا تقلق إحنا هنكمل المسيرة شكراً شكراً وغير مناسبة أرجو من كل أخوان نبدأ الخلافات الشخصية اختلافات الفكر واختلافات العقائد والمشاكل اللي تحصل هنا وهناك ونأخذ من هذا الدرس أنه آه نحن كنا عند هدف واحد وهدفنا الإنسانية آه بغض النظر عن الاختلافات اللي تحصل هنا وهناك آه أبو الحكم أهلاً بيك أنا سأرجع لك قليل آه طبعاً أبو الحكم الشخص اللي تواصل مع زوجة الفقيد وسيد بالتفاصيل. أمير تفضل دورك حيوي. أهلا وسهلا بيك ساهل وحنا بالضيوف الموجودين. عزي عائلة الفقيد وأنقل لهم صورة عن مأساتنا يعني مأساتهم مأساتنا. فقيد أخونا جان. أنا بصراحة ما منلتقي أكثر من التقيت بأخونا جان مرة واحدة. آخر حلقة يمكن سواها ظهرت وياه بس أنا بالنسبة لي متابع قديم إذا من أيامها كنت أنوي الإجهار بألحادي وأنوي أنه أظهر فجنت دائما أفكر بجان إنه راح أطلع ويا جان جان يعني عنده شغلات أحسه يعني عنده أشياء صعب يمتلكها أي إنسان حبيت بيه صموده حبيت بيه إصراره حبيت بيه قضيته يعني قضيته بي كان بي أشعار اللي كان اللي كان يعطيها وحس المرهف هاي الشغلات كلها نادره ما تتجمع بانسان واحد اتذكر يعني اتذكر حالي من جنت اسمع لقاءاتي ويا سامي ويا الدكتوره وفاء ويا وفا ديفيد واي شغلات تعلمت من عنده انا بصراحه افتقدت انسان مهم جدا في عالم التنوير احسه وترك دور كل كبير واتمنى اتمنى انه احنا نمشي على خطاه، عند الاستعداد استعداد انه امشي على خطاه واكمل مشواره، واذا يسمحولي انه التزم قناته واكمل المشروع اللي هو بدا فخر الي انه اسوي هذا الشيء، هذا اللي اقدر اقوله لسالم، واترك الباقي لابو الحكم لانه هو اكثر انسان قريب كان مني. أكيد أكيد دعوة أخرى لنشر حلقات جان برو أينما تجد هذه الحلقات وجان انشروها دستم جيدا لذكره أبو الحكم كدت آخر من تواصل معه وبالمناسبة حتى أؤكد كلام أبو الحكم لما ذكر أنه جان ما ترك وجان كان يعني الأسبوع القادم يبدأ نشاط جديد وإحنا كنا أنا أبو الحكم وجان قبل أيام معدودة لانه في آه شائعات انه جان ترك وسيترك لكنه لا لن يترك كان عاوز يغير مسار حلقاته واتفاقاته مع الاصدقاء بالظهور الاثنين القادم وابو الحكم راح يتكلم لنا عن التفاصيل البقيه بحياتك يا ابو الحكم شكرا سؤال آه وسلامي للجميع طبعا البقية بحياتنا كلنا يعني البقية بحياة الإنسانية بحياة كل إنسان حب الجان واعتبره أخ وصديق آخر مرة اني وسال وجان حكينا مع بعض قبل ثلاث أيام أعتقد صح سال؟ أيام أيام معدودة ضحكنا وقلت يا ريت يعني تصير مشكله او مصاب حتى نجتمع مره اخرى يعني قصدي مو على الموت ما اتذكر على شنو كان يمكن على الموت على كنا في مسانده لحرقان لحبيب محرقان احمد لما كان مسجون التقينا احنا ثلاثه وحكينا الحكي وراها تقريبا يوميا أنا متواصل معه أول آخر مرة أول البارحة حكيت ويا, ويا جان طبعا متأسف حلقة أحمد ما قدرت أسيطر نفسي لأن الخبر كان لسه فرش علي وأول واحد خبرته لأحمد حرقان والآن مصدوم أنا صراحة يعني كل لحظة أقول أني يعني نايم وراح أصحى وألاقي هذا كان كابوس يعني المهم يعني حكى معي قبل كم يوم هو كان يشتغل يعني يشتغل على التاكسي لذلك ما كان يقدر يعني يطلع بالليل ما عنده غير الأحد واستراحة وال بقية الايام كل الشغل فقال لي حكمة انا رح اطلع من اوغاد رح اشتغل بالتاكسي من ثنين للخميس بالنهار اجي استريح ساعتين وبعدين اطلع الليل حلقات اول بارحة اخر مرة حكيت معه على اساس نحكي مبارح ما اتصل قلت يمكن بالشغل تعبان او شيء تركته. المهم يعني اللي اتفقنا عليه انه بس اسكت الاصوات الحقيره اللي اللي عنه عن وتطلع اشاعات ودعايات عنه. وكل يقدرون يشوفون الاعلان اللي كان مسويه انه راح يطلع من الاثنين الى الخميس، اول حلقه كان متفق عليها مع رياض عمل حلقه يعني نحكي عن خرافه الاديان. ف وبعدين يطلع مع ديفيد وحوار مفتوح كيف نربي اطفالنا. فيعني وقال لي بعد اذا عندك افكار اخرى يعني تناقشنا اثنينا نقول هاي، هاي ما عجبتني، قول هاي، واعطى فكره انا اعطيت فكره. حتى نعمل ال... نغطي الاسبوع كله وكان الاتفاق انه هاليومين اتكلم مع اصدقاء جان المقربين كأحمد حرقان جورج سال كنت مفكر احكي مع رمضان امير ليو استاذ نسامي يعني كثير من الاصدقاء كنت مفكر اتواصل معهم حتى نكمل المشوار المهم اليوم الظهر كان جايني اتصال بالواتساب وانا برا ما عندي فايبر يعني الا لما اكون بالبيت وما عندي واتساب يعني كله على على الواي فاي استقبالها المهم رجعت انا اتصلت فيها ستة 6 ونص المساء قلت لها يعني انا تصورت راح احكي مع جان ومزحت معه كيفك يا ريس وكيفك وشفت مرته جاوبتني انا استغربت يعني يعني بحياته مراد على تليفون ولا انا سامع صوته يعني قلت لا ما لزح ما تعطيني جان شوي احكي معه مشان اشرح له بقيه الافكار اليوم لتفرحوا يعني كنت كاتب له بالسكايب اليوم ومزحت معه بالاخر وقلت له والسلام عليكم ورحمه الله. فشفت ما جاوب يعني استغربت احنا دائما على التواصل المهم قلت له اعطيني جان قالت لي جان ما ما يقدر يحاكيك لانه مات. فانا ما استوعبت شو قالت، قلت لها شكرا شكرا اعطيني جان. رجعت كررت عليه الكلام هذا يعني لا قلت لها لا بلزح ما اعطيني جان يعني شيء غريب لي يعني مصدوم يعني لما قالت لي فعلا جان مات يعني انا مت ما نفسي وما قدرت احكي معها وهي اصلا منتهيه وقالت لي بالحرف جان امنيته اي شيء يعمله انت اللي تعرف فيه اول واحد ما كنت كلمتك لأنه أنا مش عاوزة بمصيبتي إلا أكون مع نفسي يعني فقالت لي مشان هيك أعرف أنت عز واحد عنده وأتمنى هالشي يعني مشان هيك قلت لك يكون عندك خبر أنه جان صديقك توفى ف يعني بس لحقت أسأله يعني يعني فكرت أنه اختيال او احد ضاربه او شيء قلت له بس احكي لي كيف صار هذا الشيء يعني قالت لي اتعشى ونام وما صحي هاي كل اللي عرفته يعني فبعدها احمد قال لي راح نعمل حلقه قلت له احمد شو نسوي؟ راح نسوي حلقه هسه واعتقد البعض شافوا الحلقه وكانوا مشاركين فيها من ضمنهم رمضان وامير فحاولت خلال الحلقة يعني اتصلت واصل معها مشان اعرف كيف اقدر اساعدها وكنت ناوي اروح لندن المهم بعد واصلت فيها يعني هذا شيء جديد ما حد يعرفه خبرت لاحمد لكن يعني حكيت معها قبل ساعة ساعة ونصف طلعت صديقتها على الخط اتصلت بواتساب ما حصلتها فاتصلت مباشر فطلعت صديقته صديقتها, صديقتها وقالت لي وضعت وضعها تعبان وما تقدر تحكي وهاي قلت لها مو مشكله كنت عاوزة اوقف حد اشوف شو محتاجه في كثير ناس عاوزين يتبرعوا لل, لل... للباتريون ف حكيت مع صاحب يعني صاحبة زوجته فبعدين هي طلعت لي على خطه واعتذرت قالت أنا أنا مش قادرة أتكلم متأسفة بس لما حكيتها بهالشيء رفضت رفض كلي وأنا أتفهم الشي أن يعني هي المسألة سخنة عندها مبارح متوفي فقالت شكرا جزيلا أنا فقط خبرتك لأنه اعتقد هاي من امنيه جان انك تعرف كل شيء عنه فانا محتاج شيء وعندي كل شيء قلت له خلص انا اذا عاوزه الان اكون بكره حقطع التيكت واكون عندك في لندن اكون حدك ونشوف شنو اعمل اجراءات وشغلات يعني هم ماخذينه الان الثنين ممكن نصير مساله الدفن والشغلات قلت له الدفن يحتاج فلوس و يعني اصدقائه كثير واحبابه كثير وعاوزين يوقفوا معه طبعا رفضت ان رفض كلي وصديقتها صارت تبكي وقاطت الخط مره اخرى لصديقتها قلت لها انا عارف فاهم الوضع اللي هي بي بس احنا عاوزين باي طريقه نوقف مكانه ولما رجعت اخر مره حكيت مع زوجها يعني اعتبريني أخوكي وانتي تعرفي انه جان مو صديقي اخوي يعني بأي يعني وسيله اكون جمكم وساعدكم وهلا اقدر يعني اجيكم قالت لي لا مشكور توعديني بعد ما تهدئي انه اتواصل معك شوف شو رح نقدر نعمل ونساعد جان يعني رفضها كان قاطع وهذا من ااا طبيعتها وطبيعه جان لما كنت احكي معه اجيب طاري الفلوس او مثلا بصوره غير مباشره اتكلم عن الفلوس او هو محتاج شيء كان يزعل مني قال لي لو كررت هذا الكلام انا ازعل منك وبعد ما من نكون اصحاب اذا جبت كلام انه فلوس وما فلوس والشغلات فقلت له خلص دين او اي شيء قال يا سكر هالموضوع وهي نفس الشيء نفس العزيفه مع العلم يعني وضعهم يعني مو مثل ما بعض الناس يتصورون وضعهم يعني تعبان يعني عادي هو يحاول على التاكسي ويوفر قوته وقوت زوجته وأطفاله المهم يعني كان الرفض نهائي فقلت أتركه قلت لي يعني أتمنى إذا اتصلت فيكي بعد يومين ثلاثة أه تكون نفسيتك احسن ونحكي اكثر قالت لي ان شاء الله فانا ناوي اتركها اليومين ثلاثه ونقدر اللي هي بيه وراح انتظر يعني شو راح يصير ومن هذا المنبر منبر اخوي سال يعني احنا ثلاثه تقريبا بدينا سوي يعني جان قبلنا وسال ورجان وبعدين انا فإحنا كنا ثالوث يعني دائماً نلتقينا فمن هذا المبارع يعني الأصدقاء اللي يحبوه إذا يقدرون يعني إذا أي واحد يقدر خمسة دولار عشرة دولار قد ما يقدر يعني يساعد وهذا مو واللي ما يقدر ما عليه أي عتب يعني يبعثوا على الباتريون حطوا أحمد حرقان في تحت الحلقة واعتقد سال كمان مسوي هالشيء واتمنى اللي يقدر يساهم نكون ممنونين منه لان هذا المصاري اوتوماتيكيا من الباتريون راح يروح على حسابه وهي راح يعني راح تقبل بالامر الواقع اذا الفلوس صار بحسابه ف يعني يعني حكيت اللي اعرفه وعندي هوايه ذكريات ويا جان بس أعطي مجال الآخرين ودعا عندكم أي سؤال أو استفسار أنا موجود وجاهز. شكرا أبو الحكم وبس للعلم أن أبو الحكم سيكون المركز الرئيسي عندكم تبرعات أو مساعدات أو أي شيء في هذا الأمر سيكون مع أخونا أبو الحكم خلي اعمل شير معكم على أحد فيديوهات أخونا الحبيب عفوا آه عفوا آه انا ما آه مو انا اللي آه ما, آه ما لي علاقه يبعثوا على الباتريون المهم المهم بس آه اخر تحكي محاوله تحكير تهكير لاخونا الحبيب اوكي تحاقل الاخوان المسلمين جيش محمد آه واخيرا قدر يهكر قناتي جهد الالحاد لمن استطاع اليه سبيلا للاسف آآ شفنا ادعاءات كثير انه راح يردوا علينا بالصوت والحجه والبطيخ وكل البطيخه المبسمره شفنا الـ الـ في الحقيقه في الامر الواقع كيف ردوا علينا في تحكير القناه هذه الشاطرين فيو وفكرين حالو الشيء عمل وشيء عظيم على كل حال أنا بدي أعمل لايف مش مظهولة بس اعمل شير سكرين وأترجلكم كيف صارت القناة يعني يا صديقي مستمر مستمر افكارك مستمره وقناتك ستستمر. صديق اخر معنا اخونا الحبيب يسري. تفضل اذا تحب كلمه أه مساء الخير اصدقائي جميعا أه الحقيقه مش عارف أه مش عارف اقول يعني خبر كان موجع قوي انا بقى لي اكثر من ساعتين مش قادر امسك نفسي خالص يعني بكاء مستمر ما كنتش متوقع ابدا ان الراجل ده هيموت كده بالطريقه المفزعه دي. جان لسه صغير في السن يعني. وكنت متفق معاها من كنت بكلمه في التليفون. على فكره بالمناسبه جان مش ساكن في لندن خالص. بالمناسبه يعني عشان في بس بعض الناس بيقولوا ان هو عايش في لندن هو مش في لندن اصلا يعني. هو بيقول للناس لندن علشان المشاكل. عشان الارهاب الهندوسي. اه, آه اتفقت معاه ان في صديقه مشتركه بيني وبينه آه كانت هتزرني كنت هاخدها ونروح نتغدى مع جان ونقضي يوم معاه ونتكلم وحتى كان في احتمال نحن نعمل حلقة يعني كده لو كان في ظروف تسمع يعني بس يعني محصلش بقى الموت خده بس مش اقول ايه حبيبي بقيه بحياتك لم يرحل صراحة سيبقى في قلوبنا وذكراه هنا معنا يعني الجسد راح لكن هو معانا دائما نبينا اذا تحب أرجو المعذرة أتكلم شكرا أنا وصلني الخبر قبل الحلقة بعشر دقائق مش أكثر يعني كان حديث شخص كتب لي الله يرحم جان قلت له شو اللي صار دقيقتين بعدين اتصل بي أخي سار وقال لي خبر قلت له شو خبر؟ خلي لي توفى يعني قبل نص ساعه ما كانش عندي خبر انه متوفي طيب الله ثراه ذكرياتي مع جان كثيره جدا والشواهد موجوده ربما عملنا اكثر من 50 حلقه مع سوا انا جدا ممنون الو حنحافظ على هذه الاشرطة لذكراه دائما اشرب على صحته بدي اشرب كمان على صحته طيب الله اثرها صحتك نبيلة وبصراحة المفروض نحتفل بحياة هذا الشخص الرائع البطل اللي كان مثال ذكرنا قبل شوية كان فقير يس كان كان فقير اقتصاديا أو مالياً كان غني جدا مبدئيا وعاطفيا وعائليا غني بكل معنى الكلمه الرجل اللي يرحب في وقت متاخر جدا بحاجه تكلم معاه يرفع التليفون ويظل يتكلم ويتكلم رائع بكل معنى الكلمه لا اريد ان اطيل عليكم يعني بصراحه المجد المجد والخلود لحياه هذا الشخص الرائع اللي اثر على الاف ممكن ملايين متخبيين بهذه المناسبه مره اخرى ادعو الى نبذ الخلافات ترك الامور الشكليه على الجانب واتجاهنا واحد هو الانسانيه كلنا كلنا جان كلنا اجهر واثر مستمر معنا اذا اي شخص يحب يرفع المايك ويتكلم وسهلا بكم او ننهي في اي لحظه تحياتي انا عايز اقول حاجه بعد الظهر يا جماعه اتفضل عايز اوجه رساله لو في حد بيسمعني يعني كل الناس معظم الملحدين ناس كويسه وخاصه الناس اللي عايشه بره عندهم يعني قدرات ماديه كويسه فعيب بجد يعني ان جان يموت ويبقى اسرته في حاجه الى ماده أو أو إحنا المفروض نقد نقدم إيدي المساعدة مش لازم حد يطلب من حد، مش لازم نعمل حملة، المفروض يا جماعة إنه إحنا ناس اه أتبهدلنا عشان بنقول كلمة حق، أتبهدلنا علشان قناعاتنا وأفكارنا، فلما يكون واحد زي جان مات في سبيل هذه القناعات وهذه الأفكار وعاش طول عمره غريب ومتغرب عشان أفكاره اقل ما يجب يعني ان احنا نقف بجد يعني خلي بقى في شويه ضمير ما يبقاش كلامنا كله شعارات كلام وبوستات بنزلة وخلاص يعني انا بتكلم عن عن عن خبره سابقه ان انا ما لاقيتش في في موقف ما يعني ما الناس واقفه معايا متكاتفه لصالح شخص ملحد مرمي في السجن فانا ارجو بقى يعني في قضيه موت اخونا الحبيب جان اشوف بقى رجاله بجد مش مش اسمع وكلام وخلاص ما ينفعش الكلام لازم تبقى في مواقف عمليه يا جماعه والا يبقى أنتوا ولا حاجه وافكاركم كلها ولا حاجه بجد يعني شكرا شكرا لك والامر لساته صراحه كله ساعات واكيد سنرتب شيئا ما ولله راح يكون ابو الحكم شئت انا بيت حبيبي انت الاقرب لجان وكلنا قريبين له وسنحاول شيئا ما دخل علينا شخص اخر على بعض وائل تفضل وائل الساماني اوكي شباب اذا في اي اي حد يحب يصير كلمه اخيره. المهم انا اقولها صراحه انا مؤمن بهذا الامر آه في قلوبه. سأل, سال حبيبي آه عندي رجاء لك حطيت الرابط تخليني آه من بس اللي. انهي كلامي الرابط موجود. شغل الرابط خلي نسمعه. نعم وبالمناسبة الموت ليس فاجعة كلنا بالدور هي كلها سألت وقت. عندك مدة محددة على هذا الكوكب والكل سيزول. إنا للكون عليه إليه راجعون. أحب وتحياتي لصديقي اللي تركنا وراح جامبورو. أحب أوجه رسالة عن طريق القناة مالتك لا تسمح لي. تفضل أحب أوجه رسالة لكل من تشمت في موت انسان مهما كان تجاه الديني او السياسي او الفكري انت من تشمت اليوم بموت انسان وتعتبر انه هذا الانسان كافر وفرحت لانه مات فتذكر نفسك انه انت هم راح تموت في يوم ما تذكر انه انت همين جزء من عائله مثل ما هذا الانسان جزء من عائله واكيد اليوم انت اذا تشخص عليك عزيز من هاي العائله ما تتاسف له. فرأي شعور الناس المقربين من هذا الشخص الفقيد، رأي شعور المقربين من اصدقائه. انسى دينك، انسى الهك ولو للحظات. حل بروحك حاكي الانسانيه. حاك حاله. اليوم انت اذا متاكد مهما كان دينك، مهما كان افكارك، بس اذا شفت شخص محتاج مساعده وواقع بالارض راح تجري عليه مساعدته بدون ما تسال شنو دينك وشنو الهك وشنو مذهبك. فعامل الناس رفاهيه حتى ترتاح نفسيا لا تخلي السواد اللي بداخلك ينسيك انسان. هذا اللي حبيت اوصله لكل من يشمت لموت احد. شكرا انهي الحلقه مره اخرى بصراحه انه لا اريد الجهله الجهله والمخرفين. والمغيبين لحقونا في الدنيا ويريدون أن يلحقونا في الآخرة كريم تفضل حبيب كلمة واحدة يعني أنا مع أنت أشكر مع أنت... مع أنت كل واحد تتكلم في الحقيقة قال اللي لازم يتقال أما أنا مع أنت أتمنى شيء زيادة عن ذلك وقالوا الأخ هو أن الجهر بالإلحاد لازم يتواصل <تصفيق> قناة جان يعني أكبر حاجة نجم نقدموها الجان يعني باش يبقى في التاريخ هي القناه نتاعو اي واحد منكم يعني ينجم يمسك القناه نتاعو ويقوم بدور جاد يكون اكبر حاجه عملها هذا اش حبيت نقول استاذ كريم انا عندي تذكره كريم شكرا للتذكره نعم وشكرا لأيميل المفتاح مع اخونا ابو الحكم وسنستمع احنا كلنا كنا ادمن فيها بس يعني راحت الاكونت بتاعنا صار حظر علينا فسنستمر ونشر حلقات اخرى جان حبيبي انا في حاجة عايز اقولها من فضلك سهل سهل سهل برنامج جان لازم يستمر يعني البرنامج اللي كان بيقدمه جان لازم حد يتولى المسؤولية دي من بعده مش بموت جان يتوقف في البرنامج اكيد اكيد يسرى معاك نقطه دي برده عايزك تركز عليها يا من فضلك وانا وانا انا هتواصل مع اسره جان بلا شك يعني بس انا يسر عشان اعرف يسرى عفوا الامر الأمر بايدك وبايد ابو الحكم وبايد كريم وامير وكل أحاول نعمل هحاول اتكلم في كل ده هتكلم في كل ده مع يعني لو قدرت ان انا اتكلم مع زوجته أه يعني بكره ابقى كل ده يعني ممكن اقوله لو لو كانت الظروف تسمح ان انا اكلمها يعني بس انا شايف ان الوقت مش مناسب استنى بس كم يوم بس انا هتكلم عشان اروح بنفسي لو كان يعني هي تقبل ان انا اروح اعزي او اقف جنبهم او اعمل اي حاجه يعني اكيد انا عفوا عفوا سؤال انا الحلقات اللي اتفقت ويا مع جان راح يتلعب قناة جان ااا أه مع رياض وبعدين نعمل حوار مفتوح كله بقناته حوار مفتوح أه كيف نربي اطفالنا هاي متفق بيها مع جان انا لازم أطلعهم حلقه اخرى مع ديف طيب ابو الحكم صار خير يا حبيبي اهلا اهلا يسره أهلاً حبيبي لو لو قررت انك انت تيجي انجلترا عشان نروح لاسرة جان أه انا هستناك في المطار ونروح له مع بعض او ما قررتش أه تتولى مسؤوليه برنامج جان من فضلك لا لا القناه يعني مستمر. يعني خير خير يعني البرنامج ده دلوقتي انا يعني ما عندي مانع اي شخص ايضا يكون معي بالقناه لانه يعني هاي قناة صارت اصبحت للجميع مو بس لإلي، اصبحت مع الاخوة، أي واحد أنا أعمله مدير، أعمله مدير معي ويقدر يقدم حلقات فيها ونحاول نعملها بالتنسيق مع بعض، أي شخص. هاي القناة أصبحت للجميع ومن حق علينا والصفحات أيضاً أنا مستلمها. صفحات الجهر وبرنامج الجهر والاتجاه المشاكس وكل الصفحات موجودة شبكة الحاد شرق الأرض كل كله عندي إحنا تواصل أنا شوية يعني اليوم مشوش جدا وما أقدر أي شيء أسوي اليوم بس من بكرة راح نعمل الشيء والثنين راح من قناة من قناة جان راح نقدم الحلقة اللي اتفقت بيا ويا جان مع رياض شكرا أبو الحكم في الختام المجد والخلود لذكرى حبيبنا جان برو واللي أثر على جميع. <تصفيق>